أشوفه مصارش باري حتى نور الدرب كان طافق جيت للدنيا صادق وافي قارت منك كافل الحاف من اللي فيني منهم صاف حتى ايامي ايام كل كده الصاف حولي مين مكان منهم قاف Until they break my bomb واقع فوق فيامي ياما وياما بكيت في صدري هموم انها روانا بفيامي انا وانا بين حروفي والله ضيع تشرح اوجاعي في ليلة تدميع لكن والله ماشي فيه ما مسار اجباري، حتى نور الدرب كان طافي جيت للدنيا صادق، وافي، خارج منها كفن الحافل، ماشي فيه ما مسار اجباري، حتى نور الدرب كان طافي جيت للدنيا صادق، وافي، خارج منها كفن الحافل ليش هتم خلوني ضايف ما ماني مصحصح ما بيد أشوف كل العالم أنا لام، Fake friends، Fake love، لا، nothing change، Fuck off you هنا، know. No brain، No gain، شغالة in وانا وناوين من أنا. أجبرت بالسكوت صرت ما أتكلم أطلع حرب إني صارخ دا، مسوي ميو، كوابيس أحلامي واقع في بحور الواقع حارف بار. الواقع عندي انفصام، معك تكون صانع للسلام، قلت الأكبر والانتقام، مالكم ما اهتمام، ماشي في مسار ما إجباري، حتى نور الدرب كان طافي، جيت للدنيا صادق وافي، خارج منها كفر الحافل، ماشي في مسار ما إجباري، حتى نور الدرب كان طافي جيت للدنيا صادق وافي خارج منها كفر الحافي ماشي في مسار اجباري حتي نور الدرب كان طافي